صلی اللہ ہوئی احمد صلی اللہ sallallahu <Sessly> <Sessly> alaihi Oh, alayhi <laughs> wa sallam, mahmooda sallallahu alayhi wa sallam.